Vad är rödlistan? För rödlistan görs bedömning av arters risk att dö ut från det område som rödlistan avser, det vill säga Sverige i vårt fall. Den svenska rödlistan har uppdaterats vart femte år sedan 2000. Bedömningarna görs av SLU Arterbanken tillsammans med hundratals artexperter i hela landet.